جنگلی جانور کتنے خطرناک ہوتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت شاید ہمیں نہیں ہے क्योंकि سب جانتے ہیں کہ کس طرح یہ شکاری پلک جھپکتے ہی کسی کو بھی مار سکتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ انسان ان جانوروں سے کوسو دور رہنا پسند کرتے ہیں لیکن کئی بار زندگی میں کچھ ایسے مومنٹس بھی آتے ہیں جب ہمارا سامنا ان خونخار جانوروں سے ہو ہی جاتا ہے اور ہماری زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی سینس کو جہاں انسانوں کا سامنا جنگل کے سب سے خونخار جانوروں سے ہوا ہے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی اور ایلیفنٹ इस दुनिया में हम में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें जानवरों से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है और वे उनकी तस्वीरों को खींचने के लिए उनके काफी करीब पहुंच जाते हैं लेकिन कई बार उनका ये तरीका उनके लिए काफी खड़ी कर देता है जिसका एक शानदार नमूना आप इस क्लिप में देख सकते हैं यहाँ जंगल सफारी की टीम एक हाथी की तस्वीर खींचने के लिए उसके काफी करीब पहुँच जाते हैं और हाथी की फोटो को लगातार क्लिक करते रहते हैं लेकिन हाथी को शायद इन लोगों का ये रवैया कुछ पसंद नहीं आ रहा है और वो लगातार अपनी सुनी नाराजगी जता रहा है हाथी की नाराजगी को ये सारे सैलानी थोड़ी ही देर में लेते हैं। और फिर वहाँ से भागने लगते है वही हाथी भी इन्हें भागता दे जल्द ही इनके पीछे लग जाता है और इन्हें पकड़ने के लिए अपनी जान लगा देता है हाथी इनके पीछे इतनी तेजी से दौड़ता है की ये सारे सैलानी घबरा अपनी گاڑی کی اسپیڈ تیز کر دیتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے رہتے ہیں. میں یہ سارے سیلانی اس ہاتھی سے اپنی جان تو بچا لیتے ہیں لیکن لگتا ہے خیر ان کی قسمت تو کافی اچھی رہی کی ہاتھی ان کی گاڑی کو پکڑنے میں نا کامیاب رہا نہیں تو ہاتھی ان کی گاڑی کا بھی وہی حصر کرتا جو ہماری اگلی ویڈیو میں کر رہا ہے اس کلپ में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक گس سیل ہاتھی اس گاڑی کا کچو निकालने نکالنے میں لگا ہوا ہے کبھی یہ اپنی سونڈ سے اس گاڑی کو دھکیلنے میں لگا ہے تو کبھی یہ اپنے پیروں سے اس کے ٹائر پنچر کر رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھی کا گسا اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ ترنت ہی گاڑی کے بونے پر بیٹھ کر اسے ہر طرف سے توڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور پھر موقع پا کر گاڑی کے اوپر چڑھنے کا پورا پریاس تو کرتا हो पाता और फिसल जाता है तभी हाथी के नीचे ही गारी के नीचे ही अंदर बैठा ड्राइवर गारी को स्टार्ट करके वहां से फरार हो जाता है बस ये ड्राइवर अपनी गाड़ी को लेकर यहां से भागने में कामयाब तो हो जाता है लेकिन इस गाड़ी का पूरी तरह कबाड़ा निकल चुका होता है लायन شیر کتنے گسے قسم کے جانور ہوتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے کیوںکہ یہ بات ہم سب کو پتا ہے ایک ایسا ہی معاملہ ایک زو کے اندر ریکارڈ ہوا ہے جہاں شیر ایک ٹرینر کے اوپر حملہ کرتے ہوئے پایا گیا تھا لیکن کیا ٹرینر اس شیر سے بچنے میں کامیاب ہو پایا یا نہیں چلیے دیکھتے ہیں اس زو کے اندر ایک شیر اور ایک شیرنی اپنے ٹرینر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تبھی शेर अपने साइड में खड़े एक ट्रेनर की तरफ काफी गुस्से भरे अंदाज में देखता है جس سے ایسا معلوم چلتا ہے کہ شاید اب یہاں جلد ہی کچھ انہونی ہونے والی ہے وہی پاس میں کھڑا دوسرا ٹرینر جیسے ہی اس شیر کے خطرناک انداز کو دیکھتا ہے وہ ترنت شیر کو پیچھے جا کر اسے شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شیر تھوڑی ہی دیر بعد اس شخص پر ایک, ایک حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ دوسرا ٹرینر جلدی سے آ کر اس شیر کو کابو کرنے کی پوری کوشش کرنے لگتا ہے تبھی شیرنی بھی جلدی سے آ کر شیر کو کنٹرول کرنے لیے اسے پکڑ لیتی ہے اور پھر اس طرح شیرنی کے کارن اس شخص کی جان بچ جاتی ہے ٹائیگر جنگلی جانور کو چاہے انسان کتنا بھی کنٹرول کیوں نہ کر لے لیکن سوبھاؤ سے ہنسک ہی ہوتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ کئی بار یہ جانور اپنے ٹرینر پر بھی حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ایسا ہی کچھ ہماری اگلی ویڈیو میں ایک شخص کے ساتھ بھی ہوتا ہوا نظر آیا ہے جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے اس پنجرے میں ایک ٹرینر باغ کو تھپڑ مار کر خود کو اس کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش है. तब कोशिश خطرے کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرا ٹرینر بھی جلدی سے گیٹ کھولتا ہوا پنجرے میں پکڑ کر اسے گسیٹنے لگتا ہے لیکن دوسرا ٹرینر اپنے دوست کو بچانے کے لیے اس باغ کو تب تک مارتا رہتا ہے جب تک کہ باغ اسے چھوڑ نہ دے और اس तरह लगातार डंडे खाने के बाद باغ اسے چھوڑ دیتا ہے لگن اپنے مالک اور ٹرینر پر حملہ کرنے کے معاملے میں شیر اور باغ کی ہی طرح چیتا بھی زیادہ پیچھے نہیں ہے وہ بھی کچھ موقعوں پر اپنے ہی مالک پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے چیتا جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مہیلا ایک چیتے کو لے کر پارک میں گھومنے نکلی ہے اور چیتا پارک میں اپنی نظروں کو گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے لیکن مہیلا اپنے اوپر آنے والے خطرے سے پوری طرح انجان ہے اس لیے وہ بے فکر ہو کر اس کے ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہے لیکن تبھی وہاں کچھ ایسا ہوتا ہے جسے دیکھ کر سبھی دنگ رہ جاتے ہیں مہیلا جیسے ہی اپنے قدم کو تھوڑا دھیمے کرتی ہے چیتا اچانک ہی اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اس سے پہلے کی چیتا اپنے میں کامیاب ہو پاتا وہاں موجود ایک شخص اسے اس محلہ سے دور ہٹا دیتا ہے جس کے تھوڑی دیر بعد چیتا کا بھی غصہ شانت ہو جاتا ہے اور وہ پیڑ کے پاس بیٹھ جاتا ہے خیر اس مہیلا کی قسمت تو کافی اچھی تھی چیتا جلد ہی کنٹرول میں آ گیا نہیں تو ایک गुस्साया ہوا چیتا کیا کر سکتا ہے اس بات سے تو ہم سب اچھی طرح واقف ہیں उसे काफी سترک رہنا چاہیے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرے ساتھ ہی ایسی ہی اور بھی شاندار ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بل آئیکون دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے